35-річний хмельничанин Артем Степанишин загинув на фронті 6 листопада, розповідає його подруга волонтерка Тетяна Юзепчук. Він не був кадром військовим, коли почалась велика війна, він приїхав в Україну, бо був за кордоном на роботі, і пішов захищати країну. За це йому велика честь.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 Того ж дня в останню земнодорогу проведжали 33-річного старшого солдата Романа Омелечка. Яким він був, згадує сусід загиблого Віктор. Хороший хлопець, спокійний, ніколи не був конфліктний. Поважав сім'ю, працював на базарі. Покій, Христе, душу раба твого. Біль, смуток, сльози розривають серце. Мені дуже боляче. Боляче передати, ми дуже сумуємо всі класом, що з нас таке горе в класі. Покій, спасе нас, справедними раба твогою, в його дворах як, як про це написано. Він пішов на війну десь два місяці назад. В п'ятницю подзвонили.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 Світлана Поробок, Юрій Чорний, Олександр Гирішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.